السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اليوم حيكون عندنا رحله لاستكشاف مسار اللعبه الان طميه حلو حلو منطقه بعد السيل اركب لوحه مقلع طميه الله فريق الله تبارك الله رافع مدفع الرباعي ما شاء الله تبارك الله آه، آه، آه، آه. ما شاء الله واخونا ايمن أيوة ما شاء الله نحن آه، آه، آه، آه. الان في منطقه ام الدوم فريق هايكينغ السعوديه لرحله الوعبه ما شاء الله الشباب هنا ننتظر اخونا رافع هذا تمثال لبرج الفيصلية <مسؤال> ما شاء الله تبارك الله الآن ما شاء الله تبارك الله الساعة والنصف هذه الفوهة فوهة اللعبة هذا شروق الشمس. ما شاء الله تبارك الله. منظر جميل. سبحان الله بحمدِ سبحان الله العظيم سبحان الله بحمدِ سبحان الله. أعطني انطباعك يا جاسم عن الرحلة وكيف؟ والله الجو بارد بس. والله الرحلة ترى مرة حلوة. Good good good مرة good. ما شاء الله تبارك. ما شاء الله مع الاخ حبيب أنا حبيب أنا حبيب محمد قاري ما شاء الله الرحالة والمغامر ما شاء الله اخونا محمد اعطينا <تصفيق> انطباعك عن الرحلة والله الرحلة جي... طي... طيبة والحمد لله الجو طيبة والمنظر ما شاء الله منظر خيالي صراحة منظر عالمي وان شاء الله نبدا الهايكينج ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ما شاء الله انت معك عدتك حقت الهايكينج و... العزبه هي اللي هي الخاصه بالقهوه وال... على ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تشرفت بمعرفتك <تصفيق> الكابتن الجيلاني ما شاء الله معانا اهلا اهلا على فوهة اللعبة اعطينا انطباعك كابتن والله انا سعيد جدا والرحلة جميلة بانت من امس وان شاء الله اليوم نكملها بداية الهايكينج باذن الله ان شاء الله باذن الله ان شاء الله القائد ما شاء الله الكابتن ايمن شرف حياك الله يا اخي ان شاء الله ان شاء الله نتمرن تمرين قوي واحماء قوي لانه الحفره قويه فانت تمرين البدني اعطينا انطباعك انت وانت على والله سبحان الخالق شيء جميل سبحان الله ومنظر جميل جدا يعني وحقيقه انا ادعو كل الناس انهم يكتشف هذا المكان الرائع اكثر من رائع هاي <تصفيق> شباب بس جعله بالعاده يا سلام طيب أستاذي الجوله الجوله الان بنصير اطلع ناخذ عندنا معنا ولا اي كل شيء حلو ممتاز فسي. ناخذ جوله كامل تبي نتفرج ها. ها. بس. <تصفيق> على الفوحه كامله عشان لا يفوتنا منظر اي مكان ممتاز كمان ناخذ جوله وبعد ذلك اتضح لنا المسار لانه المنطقه ذيك شوف منطقه زرع نخيل شايفها ايوه شايفه شايفه ايوه شايفة. عشب كده دي فيها نخيل نبغى نتفرج عليها ونشوفها والله هذا يعني انا ما ابغى كل يعني انا شفت دخلت مع الجروبات شفت بس يعني كأنه مجرد تحدي واطلع وانزل دا ابغى استمتع انا استكشاف استمتاع ايوه ابغى اشوف المنظر ابغى اشوف ايش في ايش ما في استمتع هو ايوه هايت كسر <تصفيق> معانا العم ابو يوسف من هايكينغ المدينه المنوره حياكم الله انطباعك عم ابو يوسف الا عن الوضع؟ أيه صراحه اليوم انا سعيد بوجودكم هايكينغ السعوديه والطريقه الغربيه صراحه رحله جميله أكثر من رائع. صراحة <تصفيق> آه، ما شاء الله المكان جدا جميل يعني يعني الواحد يتمنى انه يجي دائما كمان. مكان جميل والشباب والرحلة جميلة ما شاء الله. الله يسعدك. حارة ايوه يعطيكم العافية على الترتيب وما شاء الله كانت كل رائعة. الله يعافيك بوجودك وجودك حبيبي الله يسعدك. يعني يا ابو صالح عيوني طلعت العدني ما في حليب ما ما حصلت حليب والله سبحان الله انا اعطيني ما شاء الله هنا جديد. الاخوان ما شاء الله يقوموا بتحضير القهوه ما شاء الله صباحكم على الله الصحه والله اللحين كابتن يا ايمن انا الرجال تنخل عشان الماي لنا الفطور ان شاء الله على هيك صحن عافيا استاذه انور وبعدها شباب ان شاء الله ناخذ دفه حوالين نسوي تمارين لمده عشر دقائق ان شاء الله كذا احماء قوي ننزل نمسح المسار ان شاء الله ونستمتع حلوين؟ الله يعطيكم العافية. طيب وانت ما. واحنا ماشيين حتاخذ ما المايك معاك ولا والله ايش رايك؟ <تصفيق> والله عادي اربطه <تصفيق> في الشنطة. والله والله اخذه معاي. في الشنطة وخلاص. أي. بس انت يعني كان هذا مجرد اقتراح انت الليدر هنا بس اللي بقول لك احنا ناخذ لفة من فوق. <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يا جاسم ترى فوتنا المنظر والله من حقنا. <تصفيق> ها؟ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> ما احنا اللي هذا صلو صلو ماجد. أخونا ماجد ما شاء الله تبارك الله, الله بمشاة مكة المكرمة لا بالعكس من هايكينغ السعودية الآن خلاص والآن في هايكنج السعودية ما شاء الله اعطينا انطباعك أخوي ماجد وانت صراحة. تقف على الفوهة هنا والله أن تجربة جديدة ومشاركة إن شاء الله تكون مستوى من هايكنج السعودية الشباب ويعطيكم العافية وإن شاء الله نستمر لحاكم يا رب العالمين ان شاء الله باذن الله شاكر ما شاء الله سلامور بال كده انا لازم انزل لك تحت ما شاء الله اخونا محمد قاري رحاله ما شاء الله تبارك الله طلع امريكا ما شاء الله وسوى هايكنج في امريكا احكي لنا أخوي محمد قاري عن الهايكنج اللي في امريكا وكيف كنت تمارس الهايكنج هناك طبعا الهايكنج يعني في ثقافه قديمه والكل يعمل هايكنج في كل ولايه في كل مدينه في كل منطقه يعني ما تحتاج حتى برنامج على جوجل ماب تكتب هايكنج تريل وتمشي المسارات طبعا جاهزه وفي مسارات عليها علامات على نوعيه المسار نوع المسار في مسارات سهله يحطوا لها عاده جرين تريل وفي مسارات وعره تكون بلاك تريل لما مسوها وعره شويه طبعا المسار نفسه في الووتر سورس وفي الكامبينج يعني كل ما تمشي بعد فتره يعطيك لوحه ارشاديه انه في ووتر سورس وفي كامبينج وفي الى ان تنتهي المسار يعني مسارات مجهزه وجاهزه في كل في كل الولايات المتحدة الامريكيه يعني من اجمل الولايات اللي فيها الهايكينغ كاليفورنيا الاجواء معتدله مو شديده البروده ولا شيء لكن في بعض الولايات تكون صعبه شديده البروده يعني الاجواء تكون متقلبه الطقس يعني مو ثابت لكن في كاليفورنيا ممتازه يعني ما شاء الله تبارك الله الحين نرحب بك في هايكنج السعوديه الله يحييك الله يسلمك <تصفيق> عندك جهاز ما شاء الله لتحضير القهوه شهاده على شاء الله محمد <نعلق> كهري. <تصفيق> ماخذ يا الله ما شاء الله تبارك الله يقوم بوضع قليلا من القهوة هنا. كمان. ايوه على الجمره <تصفيق> على الجمره <ما سؤال> مو على الشبكه <تصفيق> على الجمره ما شاء الله تبارك الله اخونا ايمن اموري حبيبي احلى هايكنج اليوم ان شاء الله إن شاء تمارين الوحوش <سؤال> <تصفيق> ما شاء الله تبارك الله بس يعني النزول إلى الوعبة تحتاج أن تكون حذر قليلا لأن إيش الصخور هذه تقوم بالدحرجة وتقوم بإيش بالانزلاق يعني فدائما تكون إيش تكون إيش حذر يعني تكون حذر في وضع إيش لك مسند على الأرض هذه الفوهة ما شاء الله تبارك الله من أجمل مناظر المملكه العربيه السعوديه منظر منظر بديه منظر جدا جميل يعني شيء شيء فوها جميله جميله يقال انه نيزك سقط من السماء وافتعل هذا الثقب في الارض ما شاء الله شوفوا الاشجار كيف يعني منظر جدا رهيب شو سبحان الله كيف سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم طبعا النزول هو الهايكنج إلى الأسفل في درجة من درجات الصعوبة لأنه مثل ما أنتوا شايفين هنا ما شاء الله الجبل كيف منحوت نحت كذا كأنه شيء نحته سبحان الله وعمل هذه الفوهة يعني عمق عمق إلى أسفل يعني سبحان الله العظيم يعني شوف كيف الجبل تلقى جبل يعني جبل تحت الأرض شيء شيء من من بديع صنع الله جل وعلا سبحان الله وبحمده يعني الواحد يشوف المناظر هذه يقول سبحان الله العظيم سبحان الخالق الكريم المنان الرزاق سبحان الله كيف الجبل سبحان الله لسه هناك كمان جبل آخر يعني عشان تنزل إلى أسفل تأخذ لك يعني نوع من المشوار يعني طبعاً الحذر واجب الحذر واجب لانه يعني مكان عميق تحت الأرض طبعا من الاشياء اللي اكتشفتها هنا ان الصوت سبحان الله يرتد بصوره غريبه يعني شوفوا كيف سعودي هاي كينج الو سبحان الله الصوت يرتد بصوره غريبه واحد اثنين ثلاثه الو الآن ما شاء الله الى النزول سبحان الله في املاح في الاسفل في املاح شوف كده والله ترى ماني شايف المسار هو يحسب لك الكيلومترات يا بسام هذا أخوان اخواني هنا اسعافات اوليه أنا ابو سعيد قول له هذا وقتك يا دكتور هذا وقتك يا دكتور نقوم بعلاجه نعم. لأن اتخاذ الحيطه والحذر واجب في دكتور. رحله الهايكينج في رحله, <تصفيق> في رحلة الهايكينج الحيطه والحذر لازم الرجل مصاب هنا المدس. هندو المدس. هندو يعني الدكتور اتذكر فاقع مداوم اعطينا المقص عنده نقول يا دكتور انت نقول ولا ايش؟ يتم معالجه طبعا هنا نقول تعال لا ابو صالح كمان خبره المستشفى كان في مستشفى الامل شباب المدينه ما شاء الله يعني الجروب عندهم المشرفين اجتهدوا وسووا لهم دوره اسعافات اوليه عن طريق الهلال الاحمر ما وهي خذها المبادره والجروب كامل خلوا دوره اسعافات اوليه في المدينه الطبيه عندنا ان شاء الله عندك خلاص هذه الدم دم واقف ما عندنا مشكله بس يعني عشان ما نتعطل ونرجع ولا استفدنا شيء خلينا شوي شوي الاخ ايمن هنا الليدر وطبعا على طول احنا ورانا نمشي يا اما لاين او ملعين كفل كفل كفل اوكي؟ شباب يعطيك هذا حجر شكله غريب سبحان الله الان النزول الى الفوهه فوهة الوعبة مع الكابتن محمد قهري ما شاء الله تبارك الله عمل إيه هاي كينك في امريكا ما شاء الله ربما. تبارك الله عنده من الخبره الشيء اللي لا يستهون به ايوه ما شاء الله تبارك الله رحاله ايمن دقيقه فين ما شاء الله نزول يا شباب راسك راسك هذه غريبه هنا سبحان الله بعض الاحجار فيها اثار خلينا اثار اشياء غريبه كذا يا اخي ممكن تكون ممكن ها يا شيخ هذه بركانيه بركانيه شوف واضحه لا لا انا بتكلم عن الشهابات من امس راح رايح واحد جاي بعضها تكون حقت <الـ> الحراره سبحان الله في صخره هنا دكتور المفترض هو مصدر الاموال يا جماعه الخير ما شفت سبحان الله الاملاح ما تنزل فيها لانها ما تمتص في الارض ما نعرف ايش السبب سبحان الله منظر منظر بديع يا اخوان منظر بديع جدا كبير النزول ما شاء الله ايمن والله بالله بالله يا ايمن اعطينا اهازيج <تصفيق> ما شاء الله مع الكابتن محمد هنا في مغارة او شيء كذا ما شاء الله <تصفيق> هذه مغاره، أيوة اسمها مغاره، الاسم العلمي لها. ايوه طيب انا بردد ايوه وين ابو صالح؟ ايوه ابو العزيز. هذه سبحان الله ما ندري هنا ايش في الداخل، لكن شيء شيء غريب. هذا الكشاف. والله اني كانت حاجه في حسابي الله العظيم. كشاف؟ ايوه ما في كشاف؟ والله ما في. هذا النزول بقياده الكابتن ايمن. ان شاء الله تبارك الله. لكن ايمن في مسيره هايكينج هايكينج السعوديه ما شاء الله يا شباب هذا مره خطيره من حدر كلنا واحد صف واحد ايه, إيه. إيه. تابوت الصخور شو زاج مرسوم لنا ايوه واضح تقريبا لفينا نص <تصفيق> <تصفيق> على مهلكم يا شباب على مهلكم يا كابتن يا كابتن يا عيال صلوا على رسول الله اليوم جمعة اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل محمد كم <محسن> <لا يتعلي برحيم. تصفيق> احصل على ابراهيم خلاص يا شباب خلّي جاسم هو اللي يصور والله صور احسن من السناب كاميرا بعشرين الف ريال وسناب في الاخير حرام عليكم اهلا وسهلا بكم اهلا تطيح ما شاء شوربة شوربة شوربة شوربة هذا مدخل كذا مسوينه تحت هنا سبحان الله روعة ها روعة المدخل زي الاحجار كذا سبحان الله الجبل او جبلين صغيرين شباب شاء الله تبارك الله هذا ولا الكريا ايمن الله هذا اصعب الحمد لله الوصول شاء الله هذا مدخل كذا مثل الجبلين كذا وهنا في صخرة ما شاء الله تبارك الله والأرض هنا حاجة غريبة أرض بركانية سبحان الله أوريكم يعني حجارة هنا مثل هذه <-day> <Risk> سبحان الله حجار شيء غريب سبحان الله وبعض الحجارة غامه متقطعه واشغال غريبه يعني سبحان الله هذه الفوهه سبحان الله بتحت الارض تعتبر نيزك سقط من السماء سبحان الله العظيم ولا اله الا الله أكبر سبحان الله اشافه النمو شيء غريب شيء شيء جدا غريب مغامره رائعه ناخذ السياره كذا هذيك المنطقه سبحان الله هنا وصلنا لهذه اللي هي المنطقه الملحيه سبحان الله شوفوا كيف يا اخوان شوفوا كيف منطقه ملحيه ما ادري هي رطبه او شيء أقول طيبة المنطقة اللي عندها صدفية أو شيء زي كذا. سبحان الله شيء غريب يعني يعني شيء مثل الملح مثل الألواح أو شيء. سلام الله بس أمشي أنا فيها. Questa è la che lì, vedete questa retta شعور جميل جدا إنك تمشي، تحس إنه شيء كذا لأنك ماشي على فلين أو ماشي على شيء هم. الحين لا اعلم. لاحظت <تصفيق> شعور المشي في هذه المنطقة يعطيك شعور جدا رائع انصح الجميع بالتجربة. سبت حاجه ثانيه والله جدا جدا جميل عنبره إنك... كل شيء اذا تحسيت انك انك تكسر كذا كل شيء اه الان ما شاء الله في التعارف أبو هذا آه. ابو خالد الاسم نعم. نعم. رقم جوالك تشتغل بس رقم جوالك موجود طيب صعد وينهي الرحله باذن الله تعالى وصلنا بفضل الله وحمده الان وصلنا ما شاء الله تبارك الله زي ما شايفين وسبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم واشكركم على المتابعه وحياكم الله